Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról észlőket is. Én Bartatusek Nébolya vagyok, mi vagyunk a PPH egyik tízes igazgató házaspárja. Bartatusek János vagyok, szintén igazgató házaspár. <Szoros> <Szoros> Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom a legutolsó, amit műveltem, az, az ácsolás volt, meg könnyűszerkezetes házakat építettem, és eközben találtam rá 2014. októberben Szedlacsik Miklós előadásaira és magára a PPH-nak a weboldalára. Én nem voltam rest, hanem egyből találtam ugye egy telefonszámot a weboldalon, felhívtam és beszélgettem a Szedlacsik Miklós feleségével, a Szedlacsik Mariannal, hogy mi is ez, hogy mit lehet itt csinálni. És nekem ez nagyon megtetszett, hogy ilyen rugalmas, otthonról nézhetem, vagy eljöhetek ide is nézni. A lehetőségekről még nem is kérdezősködtem, de egy hét múlva volt szerencsénk beszélni a Szedlacsik Miklóssal és rájöttem, hogy egy olyan emberrel beszélgetek, aki sokkal Jobban kezel egy beszélgetés, mint ahogy én pedig én akkor már ha nagyra voltam, vagy hogy én milyen jól csinálom. És rájöttem, hogy találtam egy embert, akitől van mit tanulni. És onnantól kezdve egy ilyen tisztelet alakult ki bennem az irányába, ami azóta is csak nő és nő. És még mindig van mit tanulni, pedig itt vagyunk 8 éve. És mára már ugye a fő tevékenységünk az, hogy tanulókat szervezünk a PPH-ba. És segítünk nekik, hogy ők is fejlődhessenek. Ez így van magamról röviden annyit, hogy az én civil foglalkozásom kereskedelmét végeztem. Gyulán élünk házasságban, van egy 14 éves lányunk. Én igazából a Nyílt Akadémiát azért kezdtem el, legfőképpen mert én négy hónappal később csatlakoztam, mint a párom, de én esőként nagyon tetszett az, hogy talált egy olyan mestert, aki tud ráhatni, mert igazából mi, amikor ide kerültünk, előtte már nagyon sokféle képzésen vettünk részt, és azért is vettünk képzéseken részt, mert problémáink voltak. Legfőképpen nekünk akkor a párkapcsolat sem úgy működött, ahogy szerettük volna, és volt egy jó nagy hiteltartozásunk, ami már olyan szinten volt, hogy tehát mindenünk már végrehajtás alatt volt, és ebben nem csak mi voltunk benne, hanem így húztuk bele a szüleinket is, mert ők is benne voltak ebben. És igazából a párom már tanuló volt, és persze a Miklóstól kaptuk folyamatosan azt a segítséget, amivel ezeket a dolgokat helyre tudtuk hozni. És akkor azt mondtam, hogy itt valóban egy olyan ö, mester van, aki olyan ö, tudást és olyan módszert tud nekünk adni, amivel helyre tudjuk hozni a életünkben, bármilyen probléma legyen, az most már azt mondom. És mint a párom is elmondta, egyébként nagyon szimpatikus volt valóban, hogy ö, elsőként, hogy otthonról tudjuk hallgatni, mert ezek online vannak ezek a képzések, élőben. Vagy akár ide lehet jönni személyesen is az irodában és meg az, hogy tényleg olyan használható tudás van, amit be tudunk építeni a hétköznapjainkban. Nekem ez nagyon, nagyon megfogott. Úgy ez ezt úgy lehet mondani, hogy nincsen szakadék a tanított dolgok és a hétköznapi élet közt, hanem egyből be lehet ültetni a hétköznapi életbe, amit itt hallasz. Én kifejezetten élvezem, hogy amikor hallok valami újat, ami ugye ez hogy mellakad a fejembe, és akkor mit jön egy helyzet, hogy két napon belül, és akkor el tudom kezdeni használni azt, amit tanultam itt a képzésen, és ugye ez egy siker élményé válik az emberben, amikor egy ilyen jó dolog létrejön. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunol 3 és a Nyílt Akadémia, a Tanada 2000 Kft. alapítója és vezetője. Az egyik legelismertebb mesterkocs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen más témakör és más indítatású tevékenység volt. A PPH spirituális közösség vezetője Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességet tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek Szedlacsik Miklós mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az életek közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médium képességgel rendelkezik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma bolygónkon. Neki van a legrészetesebb információja szinten, legkésőbb, 2035 re -el létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szinte emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az alanykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szerde Miklós Mesterkúst, hogy jóljon és tartsa meg a mai előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! nézzük akkor mivel is foglalkozunk képzéseket tartunk ezek a képzések mondhatjuk hogy kócsképzés, képzés mi a kócs azt jelenti hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben mondhatjuk azt hogy személyiségfejlesztő képzéseket tartunk elsősorban ugye szó volt arról hogy volt egy szó hogy spirituális ugye mit jelent ez a szó ugye a házi gazdánk ugye mondta ugye mit jelent ez a szó? azt jelenti hogy nem csak anyagi világgal foglalkozik egy ember hanem azzal is hogy szellemi dolgokkal is foglalkozik ugye mit jelent a szellemi dolgok? tehát ugye elég érdekes kifejezés ez a magyarban ez a szellemi dolgok mert az emberek mikor arról beszélnek hogy szellemi dolog akkor elsősorban az jut eszükbe hogy szellem <gül> tehát akkor a, egy spirituális közösségben a szellemekkel foglalkoznak <gül> Hát igazából nem azzal foglalkozunk, hanem a gondolkodással foglalkozunk, és az energiákkal foglalkozunk elsősorban. És azon belül foglalkozunk az értelmes energiával is. Na most a, az értelmes energia, az így, mint értelmes energia, az talán nem is köztudott tehát ezt így, mint értelmes energia, ezt nem nagyon használják, de úgy, mint lélek, úgy használják, és egyébként pedig össze lehetne kötni a lelket magával a szellemmel, ugyanis amikor szellemekről van szó, pedig az imént azt mondtam, hogy <gül> ugye nem ezt jelenti, pedig ha szellemekről van szó, akkor ilyen szellemlényeket látnak bizonyos emberek, akiknek erre képességük van, hogy láthatnak ilyen lényeket, és amikor látnak ilyen lényeket, azok elsősorban olyan lelkek, akik nem távoztak el a Földről amikor kikerültek az emberi testből tehát ma a Földön a legtöbb olyan szellem amit az emberek valamilyen formában érzékelnek van aki mondom képes arra hogy lásson van aki egyéb érzékeléssel képes rá ez azt jelenti hogy azok a szellemek akit érzékelnek azoknak a nagyon nagy százaléka az volt emberben lévő lélekről beszélünk tehát most gondold végig hogyha megnézzük az arányokat akkor mondhatjuk azt hogy sok százszor több az a szellemlény az a szellem amelyik itt van a bolygón és érzékelik mint nem emberi testből származó lélek illetve szellemlény na most ezt azért mondom mert gondod végig ugyanúgy ahogy nem félsz egy embertől Ugyanúgy miért kellene félni egy olyan lélektől, amely emberi testben volt, csak mivel nem tudta, hogy utána neki mi a dolga, amikor meghal, mint léleknek mi a dolga, ezért itt maradt a Földön. És ezáltal, hogy itt maradt, egyesek érzékelhetik az ő jelenlétét de képzeld el olyan szellemi lényeket is szoktak érzékelni általában mikor? éjszaka amikor egy ember lelke alvás közben kilép a testéből aki alszik azt hiszi hogy álmodik közben a Teste az kim, a testéből kim van a lélek, és kóborul ide-oda, majd visszatér természetesen a testébe, mielőtt fölébredne. Hát hogyha közvetlen utána ébred föl, akkor még emlékszik is erre a kóborlásra. De hát nem tudja, hogy az, az ténylegesen a lelke gyártotta azt az álmot, hanem egyszerűen csak, ugye azt gondolta hogy egy, egy képzelgés ugyanis sokan ezt csinálják hogy éjszaka amikor alszanak kilépnek a testükből éjszaka és tudattalanul tehát nem tudta hogy kilép a testéből. és közben ugye a lélek úgy működik hogy nincs előtte akadály tehát az azt jelenti hogy át tud menni bármilyen tárgyon és a pillanat sebességével tud közlekedni a Földön és az azt jelenti hogy mondjuk miért látnak az emberek éjszaka több szellemlényt, mert az emberek egy jó része aki alszik kilép a testéből és közben mondom ezt nem tudja jár ide oda mint lélek, más esetleg érzékel éjszaka hogy ott van, na most gondold végig miért féltek tőle? egy éppen élő ember amikor éjszaka kilép a testéből és nem tudja hogy kilépett és és a lélek ugye kíváncsiskodik, mert ugye a lélek az alapvetően ugye jó rezgésű, kíváncsiskodik, és akkor esetleg valaki érzékeli azt, fél tőle, vagy megijed tőle egy olyan lélektől, ami ártalmatlan ugyanúgy, mint emberként az az illető ártalmatlan, ugyanúgy lélekként is ártalmatlan tehát igen kis százaléka a szellemlényeknek olyan, amelyik nem ilyen típusú lélek, illetve szellemlény, mint amit elmondtam, mert most két típust mondtam el. És, és ha ártó célzattal lenne az a szellemlény, akkor gondold végig, hogy, hogy miért pont téged kereste meg. oké okay. na most ugye most egy olyan dologról beszéltem itt belecsapva gyorsan ebbe a fantasztikus dologba, mert mondhatjátok hogy ez a fantaz, fantázia képzelete az egész szüleménye na most gondold végig hogy mi a jobb neked hogy miben hiszel mert te abban hiszel amire tanítottak jó maradjunk ennyibe ha nem tanítottak volna semmire, akkor nem semmiben. Tehát az ember abban tud hinni, amiről információja van. Oké? Okay? Sőt, abban nem tud hinni, ami, amiről semmi információja nincs, nem is tudja, hogy létezik. Vagy téves információja van róla, mondjuk negatív információja, és akkor abban a dologban nem hisz. Na most gondold végig, te hihetsz abban, hogy nincs benned egy ilyen lélek. És van egy életed, egy halálod, ami azt jelenti, hogy a lelked meghal a testeddel együtt, eltűnik a semmibe a testeddel együtt. Nekem tök mindegy, hogy te miben hiszel. Érted? Te hihetsz nyugodtan ebbe, hogy a lelked az meghal a testeddel együtt én tudom hogy ez nem így van tehát nem hiszem ugye nagy tévedés aki azt gondolja hogy hiszem én tudom hogy nem így van hanem tudom hogy volt előző életem és tudom hogy abban is ott volt ez a lelke tudom hogy lesz következő életem és tudom hogy akkor is ez a lelkem lesz jelen abban a testben és azt is tudom hogy egy öreg lélek vagyok tehát hogy már milliárdok óta létezem, mint lélek, ezt is tudom na most mondom te azt hiszed amit akarsz de a te is legalább másfél millió éves de nekem nyugodtan nem kell hinned, semmi gond nincs ezzel de gondold végig neked melyik a jobb az hogy egy életed van, egy halálod van és elmúlik minden mikor meghalsz vagy az hogy volt előző életed is lesz utána következő is gondold végig hogy te mennyit veszthetsz azzal hogyha csak abban hiszel hogy ez az egy életed van nem tudom nem vetted észre az összekapcsolódást arra vonatkozóan hogy mikortól létezik az hogy az embernek egy élete és egy halála van a 20. század elejétől, nem véletlen onnantól amikor elkezdték Amerikában gerjeszteni a fogyasztói társadalmat mert ha az emberek elhiszik azt hogy egy életük és egy haláluk van akkor mindent ebben az életben akarnak megélni és ez baromi jó a fogyasztói társadalomnak, baromi jó a multimilliárdosoknak mert nekik még több pénzük lesz ha te még többet fogyasztasz, még többet vásárolsz világos ez? addig ameddig nem volt fogyasztói társadalom az emberek abba hittek hogy van lélekvándorlás de nyilván nem életünk során hanem halálunkat követő új életben bevándorol a lélek egy másik testbe és ez így volt a bolygón. sőt a bolygó nagy részén még most is ebben hisznek az emberek csak a fogyasztói társadalom embere nem hisz ebben hogy minél többet vásárolhasson hogy minél inkább ebben az életben éljen meg mindent csak ezzel van egy óriási probléma ha minél több dolgot akarsz ebben az életben megélni annál több problémával is fogsz találkozni ami azt jelenti hogy megkérdezném hogy mennyire tudod kezelni a problémákat mennyire a kezelés ugye az a megoldás, mennyire tudod megoldani a problémákat hát az átlag ember megoldó képessége az arra, arra terjed ki hogy egy-két problémát meg tudjon oldani csak ma az átlagember nem egy-két problémával rendelkezik hanem sokkal többen és párhuzamosan egyszerre több mint egy-két problémát megoldani az annál nehezebb minél több problémát kell egyszerre megoldani még akkor is ha az embernek van tudása természetesen valamilyen szinten arra vonatkozóan, hogy az ember hogy oldja meg a problémáit de az emberek azt gondolják hogy az iskolából való kikerüléssel lezajlott a tanulási folyamat pedig van egy univerzumi szabály hogyha valamit nem fejlesztünk akkor az visszafejlődik ha valamiről nem gondoskodunk az elhamvad előbb utóbb tehát mindenről ha azt akarjuk hogy az legalább szinten maradjon tehát legalább szinten maradjon azért tenni kell mondok példát a párkapcsolat a legtöbb embernél úgy működik ha megnézed hogy mikor összeismerkednek ó, hát minden gyönyörű, minden szép, nem? majd összekötik az életüket és akkor kiderül, hogy na hát lakva ismeri meg az ember egymást ami, ami annyit jelent hogy az emberek fogják és megismerik a másik hibáit mivel már sokkal többet vannak együtt és nap mint nap együtt vannak és már nem csak a jó oldalát mutatják a másiknak hanem mást is és az azt jelenti hogy az emberek egy idő után minimum hajlamosak arra hogy ráunnak egymásra tehát elindul egy olyan folyamat hogy gondold végig addig ameddig két ember összejön egymással mennyit tettek azért hogy az a párkapcsolat odáig jusson hogy összeköltöznek tehát mennyit kellett azon dolgozni hogy egy párkapcsolat jusson a két embernek mennyit kellett azon dolgozni hogy odajussanak hogy összeköltözzenek ne tán megházasodjanak mennyit kellett ezen dolgozni majd ugye megtörténnek ezek az események és utána hol van a, hogy a további tett azért hogy az a párkapcsolat az ne sorvadjon el gondoljuk végig a legtöbb ember már természetes dolognak vesz mindent ilyen esetben ha már megvan és onnantól már nem tesz értette, pedig egy univerziális szabályról beszélek ha valamit nem építünk az leépül mindenről van minden tönkre megy ami anyag a világegyetemben, ami anyagból van, az minden leépül, és minden a halál felé mutat. Egy kérdés van, hogy ez mennyi időtartam. Egyetlen egy dolog van, ami örök, az pedig az energia. Az nem tud leépülni, csak átalakulni tudjuk, jól tanultuk. Az energia az csak átalakul. Sőt, van egy energia, ami még ezt se csinálja, az átalakulást. Ezt úgy hívják, hogy értelmes energia, más néven lélek. A lélek az egy örök létű, Az egyszer létrejött, mert létrehozta valaki, azt most nem el fogom elmesélni, hogy kicsoda. Jó, tehát létrehozta, és onnantól kezdve, az míg a világ a világ, az a lélek létezik és nem pusztul, és ez a lélek benned van nekem nem kell hinned azt amit én most elmondtam te azt gondolsz amit akarsz, mondom még egyszer, de azért értelmesebb dolog legalábbis én így gondolom számomra abba hinni bárkinek hogy benne egy örök létű, értelmes energia van amit úgy hívnak hogy lélek mint abba hinni hogy nem létezik egy ilyen dolog és csak a testünk van és semmi más oké? Okay? na akkor ugye nézzük meg honnan tudod hogy amit elmondtam az biztos hogy van benned egy értelmes energia amit léleknek neveznek az állatoknak is van agyuk mégse értelmesek miért? mert nincs bennük értelmes energia azaz nincs bennük lélek világos ez? tehát vannak akik akár spirituális emberként tehát szellemi dolgokkal foglalkozó ember ugye azt jelenti a spirituális szellemi dolgokkal foglalkozó emberek vannak olyanok akik azt gondolják kérdejetek el hogy, hogy az állatban is van lélek oké okay, és azt mondják hogy az állatban is van mert összekeverik az életenergiát a lélekkel külön dolog az életenergia tehát az emberben van meg az állatokban is van meg a növényekben is van életenergia de az nem lélek oké okay? sőt vannak vallások is amiket, ezt összekeverik tehát összekeverik az életenergiát a lélekkel tehát természetesen ha az emberből is kimegy az életenergia a test hal meg a lélek nem? világos ez? ugyanúgy kimegy egy állatból az életenergia, elpusztul az állat Kim, egy növényből kimegy az életenergia, elpusztul a növény világos ez? de az nem lélek, tehát ne keverjük össze a lelket meg az életenergiát ez két különböző dolog, az életenergia az nem értelmes az a létfenntartás szolgálja, de maga a lélek az egy értelmes energia. Oké? Okay? Tehát nem keverendő a két dolog egymással. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, itt vagyunk mi emberek, és azt hiszünk, amiről tudomásunk van, és el tudjuk fogadni. Abban senki nem tud hinni, amiről azt se tudja, hogy létezi. Tehát onnantól kezdve tud az ember valamiben hinni, ha tudja, hogy az van. Oké? Okay? Amire te azt gondolod, hogy az nincs, még akkor is, ha hallottál róla, tehát most hallod tőlem a lelket, mint kifejezést és a tulajdonságait, a léleknek a tulajdonságait de mégis azt gondolod hogy nincs akkor te abban nem tudsz hinni világos ez? tehát abban tud az ember hinni amiről tudja hogy létezik oké? Okay? tehát hogy van és az a baj hogy a legtöbb ember azt gondolja hogy hiszem ha látom tehát magyarul hogyha nem érzékelsz valamilyen formában ugye az öt érzékszerveddel, egyébként 12 érzékszervünk van, csak úgy leg, de az öt, érzé... az öt érzékszervünk az ismert, mindenki által ismert ugye ez a, mondjátok az öt érzékszervet? látás, hallás, ízlelés, szaglálás, tapintás. így van, ez az öt alapérzékelésünk tehát sok ember azt gondolja, hogy mivel a lelket ilyennel nem tudom érzékelni ezért az nincs de könyörgöm a levegőt azt mivel érzékeled mondjuk a levegőben az oxigént mivel érzékeled? honnan tudod hogy van oxigén a levegőben? már hát tanították nem? ha nem tanították volna tudnád hogy van az levegő az oxigénben vagy fordítva oxigén a levegőben, tudnád? nem tudnád tehát arról tudsz amiről informáltak, világos? szóval miért mondom ezt? azért mert sok ember úgy generálja saját magának a problémát hogy azt gondolja hogy egy élete van és egy halála ebben az életben kell mindent megélni és emiatt belemegy olyan dolgokba amiben vagy amiben nem szabadna belemennie hogyha tudná azt hogy nem fontos ebben az életben megélni mindent hát az embernek tudnia kellene azt hogy mit kellene ebben az életben megélni na itt kezdődik a probléma hogy az emberek már nem tudják hogy mit kellene ebben az életben megélni száz évvel ezelőtt még az emberek többsége a bolygón tudta hogy ebben az életben mit, mit kellene megélni, de már nem tudják tehát vannak általános dolgok amire azt gondolják hogy azt meg kellene élni persze vannak alapdolgok amit mindenféleképpen meg kell élni meg kell élni az ételt, meg kell élni az italt, a vízre gondoltam <gül> <gül> ja? nem az egyéb italra meg kell élni azt hogy mit tudom én legyen ruhád meg kell élni azt hogy legyen fedél a fejed fölött meg kell élni esetleg párkapcsolatot vagy párkapcsolatokat szóval ezeket ugye az emberek tudják de ezek ilyen dolgok de azt nem tudom hogy észrevetted el hogy mennyire nem tudják azt megélni hogy hogy mondjuk idő előtt lecserélnek dolgokat, vagy kell ez is, ez is, ez is, ez is, ez is, igaz hogy nem használom de azért kell érted? mennyi olyan dolgod van amit mondjuk az elmúlt egy hétben nem használtál tehát ha azt mondanánk hogy elmúlt egy hétben nem használtad akkor nincs rá szükséged világos ez? nincs rá szükséged, szükséged van rá járjú rá? nincs <gül> <gül> <gül> szóval gondoljátok végig hogy ugye az embernek van egy szükséglete ami a szükségletem felül van azt ritkán használja, nem? hát megnézed a legtöbb ember az autót mire használja nem munkaeszköz nem jövedelem forma érted? hanem keftelésre használja érted? keftelésre szó szerint az autók nagy részét az emberek nem szükségletből használják tehát nem azért mert muszáj hanem azért mert hát kényelem vagy bármi más érted? gondold végig? Na most ha ezt végignézzük, csak nem az autót példaként, hogy hány, hány olyan embert ismersz akik egyedül vagy ketten laknak hozzájuk képest a létszámhoz képest óriási négyzetméterben hm? gondold végig tehát ha megnézzük mit tudom én mondjuk egy személynek szerintem bőven elég mondjuk 30 négyzetméter szükségletként, nem? egy személynek nyilván a ketten vannak mondjuk annyiszor de akkor sem kell annyiszor mert ugye nem kell szóval gondold végig ezt most csak azért mondom hogy lásd hogy mennyi olyan dolgot az emberek megfinanszíroznak ami nem nekik jó hanem azoknak akik eladták vagy megcsinálták, felépítették, érted? azoknak volt jó és ezt most miért mondom? hát azért mert gondold végig hogy az emberek mennyi pénzt kiadtak tehát két dolgot érdemes végig gondolni, az egyik hogy mennyi pénzt kiadtak a szükségleten felüli dolgokra tehát életedben mennyit adtál ki szükségleten felül én ezt megnéztem mi több száz millió forintot kiadtunk szükségleten felül Élet, életünk eddigi részében akkor nézzük meg, de az biztos, hogy a legtöbb ember az több tízmilliót megcsinálta akkor van egy másik dolog ebben a kapcsolatban hogy azért a pénzért, gondold végig mennyit kellett dolgozni érted? mennyit kellett dolgozni? tehát az emberek dolgoznak olyan dolgokért ami nem a szükségletük, érted? és akkor nézzük, nézzük tovább, mi baj van ezzel a kérdéssel eddig semmi gond nem volt hanem mostantól van gond mikortól? 2020. márciusától 2020. márciusától bekerültünk egy olyan világba ahol egyáltalán nem mindegy hogy mennyit költöttél a múltban? mennyit költesz most mennyi a jövedelmed, mennyit dolgozol mennyi időt kell eltöltened mondjuk a pénzkereséssel és mennyi időd marad mondjuk a szellemi fejlődésre majd beszélek arról is mindjárt hogy miért kellene a szellemi fejlődés de nem ez a lényeg hanem az a lényeg, hogy gondold végig és miért kell ezt végig gondolni mert a következő években az általános középréteget el fogják tüntetni szó szerint az azt jelenti hogy a nyugati társadalomban a közép réteg az gyakorlatilag elszegényedik oké? Okay? és utólag fogod majd bánni azt hogy dolgoztál feleslegesen, érted? kiadtál pénzt feleslegesen mert most meg majd mondod a jövődben nélkülözött Tehát egy olyan világ alakul most, ahol nincs szükség az emberi munkaerőre. Érted? Nincs szükség. Nincs szükség. Ami azt jelenti, hogy mit, fog csinálni? mit fogsz csinálni? Tehát gondoljátok végig, logikusan. Ez egy öngerjesztő folyamat, hogy az embereknek, tehát az emberek elkezdenek kevesebbet költeni ugye nem tudom látod-e, hogy az infláció hogy megugra tehát az emberek elkezdenek kevesebbet költeni, az igényli hogy kevesebbet termeljenek ha kevesebbet termelnek akkor kevesebb alkalmazottra van szükség és ez, ez egy lefelé mozgó spirál és ezt így lehetne folytatni, többször elmondani tehát minél kisebb a fogyasztás annál kevesebb emberre van szükség és ezt az lefelé mozgó spirált elindították 2020 márciusa. én azt láttam hogy 2017 szeptemberétől már csináltak egy ilyen fenntartást, mert már akkor kellett volna bekövetkezni, nem a covidnak tehát a covid az csak egy álca volt, jó? covidba álcázták a gazdasági csődöt gyakorlatilag ami a világban van, érted? azért hogy a, az emberek utána ne támadják a politikusokat, mert a covidot hiába támadják tudod, mert előtte mindig amikor gazdasági csőd hát csőd közeli helyzetek keletkeztek a világban, bárhol, akkor az emberek rögtön neki mentek a kormányoknak. Fifikásan kitalálták, ezt én már mondtam, márciusban, 2020 márciusában visszaemlékeztek, hogy ez gyakorlatilag a gazdasági válság álcázása a COVID. Azért, és szó szerint ezt mondtam, hogy ne menjenek az embereknek, az emberek neki a kormányoknak. Jó? És ugyanez most. Most a háború a az áca, hogy ne menjenek az emberek a kormányoknak. Jó? Tehát lényeg, mert mit tudnak tenni, azt mondják akkor? Hát háború van. Előtte COVID volt, jaj. Hát nem tettünk semmiről. Miért nem ez van? Ez van. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, ez elindították ezt a lefelé mozgó spirált, Miért, miért indították el? tehát egyszerűen én ebben a helyzetben mint gazdasági szakember ugye miért vagyok gazdasági szakember? mert pénzintézeteket, pénzintézeteket vezettem például piacvezetőt is a múltban a 90-es években szóval lényeg az hogy hogy gazdasági szakemberként én nem vállaltam volna semmilyen kormányhivatat tudod miért? mert a gazdasági szakemberek látták azt hogy a világ milyen út felé halad az eladósodottságok miatt oké? Okay. ami azt jelenti hogy eladósították az embereket az bizonyos körök ugye a banki tulajdonosok mert nem a bankok adósították el az emberek hanem a bankok tulajdonosai adósították el az embereket meg az országokat nem csak az embereket hanem az országokat, a vállalkozásokat is eladósították oké? Okay? és ez így működik hogyha eladósodnak az emberek a vállatok az országok akkor az azt jelenti hogy gazdasági katasztrofát okoz hosszú távon oké? Okay? és ezt minden gazdasági szakember tudta hogy ez így lesz egy kérdés volt meddig húzzák a dolgot amikor ez olyan mint mikor a tudod melegíted a vizet és próbálod nyomni lefelé a fedőt hogy a gőz ne jöjjön ki előbb-utóbb a gőzgyőz, oké? Okay. na most ez így működött hogy ők próbálták lefele nyomni a fedőt hogy ne jöjjön kifele a gőz de addig ameddig lehetett, oké? Okay. és emiatt az egész miatt tehát ennek az előszelő a 2008 az az gazdasági válságot, csak mondom emiatt gyakorlatilag én már a 90-es években tanulmányoztam olyan dolgokat hogy egyszerűen senkinek nincs megoldása erre a kérdésre amikor ez eljön ez az időszak senki nem tudja mi a megoldás érted? és ez most így van próbálnak de az nem megoldás hogy egy álcát elé rakunk, amit úgy hívnak hogy covid vagy egy álcát elé rakunk, hogy úgy hívnak hogy háború nem megoldás. A gazdaságilag fejlettebb országok, tehát a magasabb életszínvonalú országok közé tartozunk mi is, magyarok. Nem sokáig is, ne aggódjunk. Szóval, de most még igen, mind ugyanezzel a problémával küzd, hogy az országok, a cégek és a magánszemélyek el vannak adósodva és emiatt van, lesz óriási nagy gond oké? Okay? nyilvánvaló hogy ez úgy működik, még egyszer nézzük ezt a víz és vízforralás fedő példát hogy a, elkezd forni a víz és akkor elkezdi emelgetni a fedőt, de ha te lefogod és egy idő után már nem bírod akkor mondhatjuk azt hogy robban, érted? És most a robbanástádiuma volt, mert előtte szorították, tehát nem tudta magát kipöfögni a gőz, mert szorították le a fedőt. Érted? Meddig? 5 évig. Ja nem 5 évig, 3 évig csinálták ezt. Tehát 3 évig szorították a fedőt. De ugye 2020-ban már ki kellett a dolognak buknia évelején, és és ezzel nem tudnak mit kezdeni, tehát nincs gazdasági szakember, aki megmondja a Földön, hogy mi a megoldás. Tudod, mit mondanak megoldásnak? Ha elszegényítjük az emberiséget, főleg a, a vagyonosabb részt, akkor hamar meghalnak. Ez a megoldás. A népesség csökkentése. Ez a megoldásuk. Érted? Na jó, egy ilyen környezetben tessék gondolkodni, jó? Tehát én azt mondod, hogy ördögöt festem a falra. Nem látod, hogy milyen világban élünk? Hát akkor te vak vagy, vagy nem tudom, vagy, vagy teljesen sötét érted. Sötét forradod nem látod? Érted? Tehát egy olyan világ van, amire fel kellene készülni. Oké? Okay. Jobb később, mint soha. soha, így van. Hát jobb később, mint soha. Én fölkészültem erre a világra 2017-től, érted? Azóta mondom, hogy készüljetek föl erre a világra, sőt már előtte is mondtam mert 90-es évektől mondom, hogy ennek az eladósodásnak, ennek a helyzetnek ami van ennek súlyos következményei lesznek a jövőben tehát most gondold végig a fejlett országok nagy része ahol nyugdíjfolyosítás van ott részben hitelből finanszírozzák tehát az is az eladósodás része hogy a nyugdíjakat hitelből finanszírozzák oké? Okay? nem teljes egészében részben termett, itt van ahol jobban, valahol kevésbé, szóval egy olyan világban élünk ahol Hát kinek lesz igaza? Azoknak, akik azt mondják, hogy el kell szegényíteni a jobb, tehát a középosztályt, és akkor mi lesz? Hát most gondold végig, én meglátom, me, tehát hála Istennek, mivel ugye 87 óta foglalkozok emberekkel és 91-től van saját szervezésű csapatom, ezért láttam olyat, hogy emberek, amikor jobbmódúak lettek, utána hogy esett nekik, mikor visszaestek? tehát mikor az emberek anyagilag visszaesnek én láttam embereket akik visszaestek anyagilag hogy utána milyen hangulatra süllyedtek sokan lettek például depressziósok ettől ha megnézed például minden csőd, milyen csőd? tőzsdecsőd. mikor a tőzsdék zuhannak és emberek pénzt veszítenek akkor hirtelen megugrik az öngyilkosok száma oké? tehát az anyagi helyzet, a megszokott anyagi helyzetből való visszaesés az megviseli az idegrendszert én láttam gyerekkoromban azt amikor a szüleimnek nem volt elég pénzük mikor kisgyerek voltam állandóan veszekedtek. majd elérték azt 12 éves koromtól hogy legyen elég pénzük, mert elkezdtek vállalkozni, és onnantól kezdve a pénz soha nem volt a veszekedés témája érted? mert volt nekik elég, de előtte két dolgom veszekedtek, vagy rajtam vagy a pénzen, de azért a pénzen többet, hála Istennek, kezdve de. szóval és gondold végig mikor ekötöztem akkor már rajtam se veszekedtek de mondjam, ez a két téma volt és nagyon sokan képesek arra hogyha nincs elég pénz akkor veszekednek és gondold végig az milyen helyzet amikor nem lesz elég pénz és az emberek veszekednek akkor jól fogják magukat érezni a veszekedéstől? nem tudom te már a pároddal valaha veszekedtél érezted akkor jól magad? én még soha, <gül> nem tudom te hogy vagy ezzel szóval egy anyagi visszaesés, sőt egyre nagyobb anyagi visszaesés az komoly érzelmi válságot tud létrehozni az emberekben ami annyit jelent, hogy gondold végig az ember úgy működik, ez is egy, egy emberekkel kapcsolatos szabály a következő, hogy ha az ember halálhoz vezető útját megvizsgáljuk akkor azt látni hogy a halálhoz való közelítés és a hangulat alakulása az párhuzamos tehát mondhatjuk azt hogy egyenesen arányos tehát minél rosszabb egy embernek a hangulata annál közelebb kerül a halálhoz minél jobb a hangulata annál távolabb kerül a halálhoz és nyilván elsősorban az általános hangulat határozza meg tehát az ember általános hangulata elkezd romlani annál közelebb kerül a halálhoz nehogy az így hogy a hatalomban lévő emberek ezt nem tudják a pszichológusok által tehát a pszichológusok ezek tökéletesen tisztában vannak hogy az ember hangulata és a halálhoz vezető út rövidülése az egyenesen arányos a hangulat romlása természetesen tehát ezáltal gondold végig a feltételezést hogy vagy a megoldásukat a hatalomban lévőknek arra hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel. azt hogy mondják ők nem én akár elképzelhető hogy 500 millió ember marad a 8 milliárdból 100 millió, érted? most kérdés az te hova fogsz kerülni, ez a kérdés hát ha most te alkalmazott vagy vagy kényszervállalkozó hát akkor nem gondolsz arra hogy váltani kellene és valami olyan dologgal foglalkozni mire az embereknek szükségük van. Hm? Méghozzá nagy szükségük. És a jövőben tudod mire lesz a legnagyobb szükség? A használható tudásra. A 90 évektől mondom, ha a világban mindenki munkanélküle lenne, én kem akkor is lenne munkám. És 90 évektől azt is mondom hogy én a jég hátán is megélnék, na most nem tudom ez rád mennyire vonatkozik, nem kellene vajon egy ilyenfajta működést elsajátítani? hogy képes legyél minden helyzetben megállni a talpadon nem kellene? tehát ugye ki tud, ki az aki tud ez nem kérdés, csak gondola szinten mondom. Ki az, aki tud minden helyzetben helyes döntéseket hozni, helyesen cselekedni, és emiatt ugye helyesen, helyes úton haladni? Hát akinek van elég tudása, nem? Nem? Nem logikus? Minél kevesebb valakinek az élet és emberismerete, hát annál kevesebben, boldog, kevésbé boldogul egy nehéz helyzetben mondok példát, jó? nekem volt egy nagybátyám az azt jelenti, hogy anyu testvérének a férje és ő volt olyan helyzetben, hogy mikor kikerült az iskolából milyen iskolából került? kihentes volt kikerült az iskolából, elment a közvágóhídra dolgozni és addig tudott a közvágóhidon dolgozni, és teljesen jó fizetése volt minden, amíg a közvágóhíd létezett. És a közvágóhidat megszüntették. És onnantól kezdve nem tud boldogulni az életében. Érted? És tudod, hány olyan ember van, akinek megszűnt egy munkahelye, és utána nem tud boldogulni? miért? mert az én nagybátyám megtanulta azt amit az iskolában megtanítottak és soha többet, semmit nem fejlesztette magát, semmiben ő nem gondolt arra hogy a közvágóhíd valahol megszűnik mivel az egy nagy vállalat volt érted? és onnantól kezdtek neki a problémái lenni ezen a téren, amikor megszűnt az a munkahely a dolgozott 35 évet, érted? de még nem volt nyugdíjas tehát még nem volt nyugdíjkorú érted? és most csak egy, egy olyan példát mondtam hallottam én másoktól is akik bányásztelepülésen éltek hogy Hát én bányász vagyok, én azt tanultam. Hát mit csináljak? Nem kéne valami más tanulni. Tehát olyat tanulni. Tehát van egy alap dolog. Ha valaki talál egy olyan dolgot, amire az embereknek szükségük van, és maga az egyén nagyon jó kommunikációval rendelkezik, és nagyon jó emberi kapcsolatokkal tud rendelkezni, akkor bárhol tud boldogulni a világon érted? bárhol tehát az az alap hogy jó emberi kapcsolatok és jó kommunikáció, ez az alap érted? de az hogy jó emberi kapcsolatok, jó kommunikáció nem kéne megtanulni hm? tehát ma azt gondolják az emberek hogy úgy lehet boldogulni az életben hogy átveri a másikat. Érted? És nyerészkedik a másikon. Na most, ez nem így működik. Tehát lehet, hogy azt látod, hogy vannak egyesek, hogy ebből van pénzük. Aha, de kérdezem én, aki átveri az embereket, az mennyire boldog? Abban van lelkiismeret. És tudod, mi a lelkiismeret? Az a lelkünk. Tehát a lelkünk visszaszól, hogy talán ezt nem kellene csinálni. És ott van a lelki ismeret, furdalás, amely folyamatosan mondja, hogy ne csinálj ilyet. De ott van az ego ellentétként, amik azt mondja, hogy így van a könnyen pénz, könnyen szerzett pénz. Világos ez? És ugye mások ránéznek egy ilyen emberre és azt gondolják, hogy hát neki milyen jó, mert sok pénze van. Aha, És mit látsz? Amikor egy ilyen emberre nézel, azt látod, hogy boldog? Ki van csukva? Egy olyan ember, aki átvág másokat, az soha nem lesz boldog. Ez egy alap dolog. Soha. A pénz az csak egy része, a kis része a boldogságnak. A boldogság úgy kezdődik, hogy szeretet. Úgy kezdődik. Úgy folytatódik, hogy egészség. Majd elismerés, szabadság és csak utána jön a pénz, az az ember aki átvág embereket az nem szabad soha nem tud szabad lenni, soha nem fogják őt szeretni ő se szereti az embereket azért vágja át hol kap az átvágásért elismerést? gondoljátok végig, hol lesz ő boldog? a boldogságnak ez az őt a feltétele és a legutolsóban van a pénz, érted? a legutolsó pont a pénz de akkor is mennyi pénz? hát amire szükséged van az legyen és kell persze tartalék is, hogyha jön egy nehéz idő akkor át tud hidalni a nehéz időt tehát a szükségletünk része a tartalék is és a tartalék képzés. de azt mondod hogy a mai világban mivel lehet tartalékot képezni, mikor minden instabil? Én tudok neked egy ilyet mondani, csak nem mondom. Jó? Miért? Mert most nem képzésben vagyunk. Jó? A képzésben mondom. A képzésben adom a módszereket, itt csak felvilágosítalak. Hogy mit, hogyan kell megoldani, a képzésben van. És ugye 2010 óta tanítom az embereknek a fejlődéshez szükséges tudást azóta nem tudtak olyan kérdést föltenni az ember és az élet működésével kapcsolatban pedig több tízezren tanultak már itt amire ne tudtam volna válaszolni oké? Okay. az ember és az élet működésével kapcsolatban nem azért mert ilyen okos vagyok, nem hanem azért mert van egy olyan kapcsolatom felsőbb lények, lényel, lényekkel, nem lényel van mert lényekkel van, akik megadják a választ érted? szóval ebbe se kell hinned, mert neked is lenne ilyen oké? Okay? ezzel te is rendelkezhetnél, nem kell ebben hinni, akkor nem is fogsz rendelkezni soha semmi gond nincs ezzel jó? nekem aztán tök mindegy mit hiszel vagy mit nem hiszel, nem az én életem hanem a tiéd a te életed az a tied. oké, okay. szóval itt van egy olyan világ amire föl kell készülni és nem majd két-három év múlva szívni a fogadat érted? tehát mi tudást viszünk el az embereknek, olyan tudást amit a mindennapjaikban tudnak hasznosítani ez a mindennapi tudás az itt van jó? ez 10 pont Ebből ha megnézed, egy szellemi dolog van a tíz területből, egy szellemi dolog van. Az összes többi az, az, az, az ott tudsz, hogy képes legyél önmagaddal bánni, az fontos. Pároddal, az is fontos a boldogulásodhoz, szüleiddel, a gyerekeddel, ha bármelyikkel harabba vagy, az kemény, ö, negatív energia veled szemben. De ha önmagadra is haragszol, ugyanez a helyzet. Tehát nem csak a, a páró szülei gyerekedről szól a történet, hanem sok ember önmagára is haragszik. Vagy másokkal. Tehát megnézzük. Itt van csak az első öt pont. Meg kellene tanulni, hogy ne haragudj. Egyikre se. Érted? Még akkor se, hogyha haragudnod kellene. De te azt mondod ilyenkor, hogy ha de hát azt én elmondanám neked, hogy én miért haragszom, akkor megértenéd, hogy miért haragszom. <gül> És akkor én azt mondom, hát ez nem így van. <gül> szóval gondold végig, éventől jön csak a hatos ponttól az a rész, ami egy plusz. A munkád, a pénz, a környezet, hatóságok, de ez még mindig kézzelfogható dolgok ebben egyetlen egy terület ami nem kézzel fogható ugye az istenet. tehát mondhatjuk azt hogy ebből ez a spirituális rész de az a spirituális rész az azt jelenti hogy értelmes energia oké okay? hogy foglalkozunk azzal hogy mit lehet kezdeni ebben az értelmes energiával én csak annyit szeretnék mondani ebbe kapcsolatban csak úgy érdeklődésként hogy a benned lévő lélek az egy szuper intelligens lény a testedhez képest, ami azt jelenti, hogy korlátlan tudás befogadására képes, ha a tested, tehát az agyad, dal akarsz információt befogadni, akkor az agyra, agyba, ha korlátlan tudást akarnának behelyezni, akkor abban a pillanatban megörülnél érted? abban a pillanatban, a lelked viszont korlátlan tudást képes befogadni, mivel a lelkednek nincs agya, oké? Okay? a testednek van agya jó tehát gondold végig hogy vajon mennyire érdekel egy olyan tudást amit a mindennapokban tudsz használni 25 nagy témánk van, 9 évnyi képzéssel. 9 évnyi képzéssel. Ma a bolygón nem találsz még egy olyan tudásátadó szervezetet, vagy olyan oktatót, amely 9 évnyi tudást tudnak ed átadni. Oké? Tehát itt van egy azon kívül van nekünk egy küldetésünk minél több embert be kell vinni az aranykorba ugyanis az aranykorba csak azok az emberek kerülhetnek be akik képesek feltétel nélküli együttműködésre másokkal na most az pedig ahhoz hogy feltétel nélkül valaki együttműködjön másokkal nem elég a tudás ahhoz gyakorlásra is van szükség hát gyakorlásra oké? Okay? most van egy kiválasztódás hogy kik lesznek a jövő vezetői kik lesznek azok akik vezetnek és tanítanak embereket most van ez a kiválasztódás elsősorban 2026-ig tart illetve 25 évvégéig, az már nem, nincs olyan messze Na most ezeket a dolgokat nem én szoptam ki az ujjamból hanem üzenték nekem ugye a fenti kapcsolataim azért bízták ránk ezt a feladatot mert az elmúlt mikor rám bízták azelőtt azt mondja hogy huszon akárhány éven keresztül bizonyítottam hogy ránk lehet ezt bízni ezt a feladatot oké? Okay? tehát ami annyit jelent hogy minél több embert kellene bevinni az aranykorba minél több embert ez egy küldetés, egy új korszak, egy elnyomásmentes történelmi korszak ahol az ember robbanásszerűen tud majd tanulni az elnyomók hiányában hát most azért nem tudnak az emberek gyorsan fejlődni, mert elnyomják őket hát például megnézed, kapcsolj be egy híreket valamilyen médiába olyan elnyomás van benne mint a húzat jó? tehát ha nem akar, mondjuk nincsenek elnyomó családtagjait, már pedig a bolygón minden ötödik ember elnyomó, ha nincsenek elnyomó családtagjait, reméljük nincsenek, akkor is a média tele van elnyomó szöveggel. Tehát magyarul az elnyomással nap mint nap találkozol. Ha csak arra vesznek rá, hogy túl túlköltekezzél, túl az is az elnyomás része. Világos voltam? mert annak előbb-utóbb negatív következménye lesz tehát én emlékszem arra az időszakra amikor nem volt olyan hogy hitel és az embereknek mindent saját pénzükből kellett megvenniük tudod hogy örültek mikor gyűlik a pénzük? tehát ők gyűjtögettek és utána az összegyűjtött pénzből vásároltak én még nem láttam olyat hogy valaki amikor fizeti a törlesztő részletet akkor boldog lenne én még ilyet nem láttam de amikor félre rakták a pénzt én azt láttam hogy mennyire örültek hogy megint ennyit félre tudtunk rakni, megint ennyit félre tudtunk rakni érted? én ezt megéltem de mondom még embert nem láttam aki a részletek kifizetésének örülne tehát elérték az embereknél azt, hogy egyszer örüljenek, mikor megkapják a terméket, és majd utólag kifizetik. Érted? És ahányszor fizetnek, annyiszor nem örülnek, sőt ellenkezőleg. annak idején minden félretett pénznek örültek, majd annak is, mikor végre megszerezték a terméket. Érted? És akkor mennyire örültek, mert igazán megdolgoztak érte most hol dolgozol meg azt amit megveszel? hol dolgozol meg azért? Hm? Hát utólag dolgozol érte, érted? tehát van egy általános mondás hogy az ember azt becsüli meg amiért megdolgozott és az emberek úgy jutnak dolgokhoz, nem azt mondom hogy mindenki tehát mindig tisztelt a kivételhetnek, akinek nincs adóssága ők a kivételek azok ugye akik megdolgoznak az elér dolgokért azok ugyanúgy működnek mint régen de akik nem dolgoznak meg azoknál elérték hogy sokkal jossz, rosszabb állapotban legyenek mint azok az emberek akik megdolgoztak a pénz, a, azért a dologért na ránézve az órára minden idő eltelt ha arra van szükséged hogy hogyan old meg az életedben a dolgaidat és esetlegesen hogyan segíts ezekben másoknak akkor ez nem ez a első előadás akkor ez a második előadás ahol azok vehetnek részt akik ugye már tanulók de majd mindjárt a házigazdák erről többet fognak mondani köszönöm szépen a figyelmeteket és hogy megtiszteltetek minket jelenlétetekkel, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Hú, hát mindig mondom, hogy érdemes ide élőbe. Aki megteheti, az tegye meg. Aki elhatározza, biztos, hogy ide egyszer, mert nekünk ugye a múlt héten volt egy tanulónk itt Ausztráliából. Pontosan 16 ezer kilométerről jött az ember, és eljött előadásra bárhonnan ide lehet érni, lehet, hogy egy kicsit több idő, kevesebb, két évig várt erre, aztán ide ért, tehát ide lehet jönni a radásra a Szedlacsik Miklóshoz is, mert érdemes élőben megtapasztalni, hogy milyen energia van itt a mester körül, amikor egy ilyen bemutatóadás például a végig visz. Hát életünk egyik legjobb döntése volt, hogy itt elkezdtünk tanulni, és javaslom neked is, hogy gyere és próbáld ki. Már egyre könnyebb ugye a kapcsolatot felvenni a PPH-val, Jelen vagyunk a Facebookon, az Instán, a TikTokon, a Youtube-on, bárhol találsz PPH-s szervezőket. Akinek egy szimpatikus, ahhoz tudsz kapcsolódni, ő fog neked segíteni. Mindenben, mindenben is tudunk segíteni. Teszel hozzá valamit? Igen, nekem is most az jutott egyébként, illet, egyik legjobb döntése volt, hogy... Elkezdtem itt uh, tanulni, és hogy az égiek elénkadták a pph mert nekem most az merült fel egyébként, hogy uh, én nem jöttem volna ide tanulni, mert már mennyi félelem volt, engem már szerintem olyan betegített volna, hogy uh, rengeteg problémával küzdködnék. De igazából tényleg itt kaptuk meg azt a használható tudást, ami által uh, mind a uh, félelmeinket uh, tudjuk kezelni. Uh, meg uh, igazából tényleg uh, a másik az, hogy uh, persze fejlesztjük magunkat, de itt egy olyan uh, cél van, ami, ami nem csak miattunk van a tanulás, hanem, hanem tényleg egy olyan célunk van, hogy az aranykor létrehozása, ami az emberiségről szól. És ezt mi annyira tapasztaljuk, hogy uh, a tudás által is javul az életünk, de... Azáltal javul legjobban, hogy az emberekért teszünk. És ezt rettenetesen támogatják az égiek. Mert itt tényleg, ha nem lesz aranykor, akkor itt az emberiség nagyon meg lesz aprítva. És tehát egy ilyen cél, célért működni, ez egy nagyon jó dolog. És valóban itt úgy össze van rakva az egész iskola úgy mond, hogy itt mindig foglalkozunk vele, itt megvan a rendszeresség, minden héten, szerdán, vasárnap itt képzések vannak, nincs nyári szünet, nincs téli szünet. És a másik nekem még annak idején az tetszett meg nagyon, amikor te ide tanulni, valaki által bejutsz, elkezded a tanulást, valaki ajánlja neked és elkezded a tanulást, és onnantól nem vagy egyedül. De én nekem ez nagyon tetszett, hogy nagyon sok helyen voltunk, de amikor volt problémám vagy nem megértésem, nem tudtam kihez fordulni, hogy segítsen. Tehát itt nem lesz egyedül, és együtt oldjuk meg a problémákat. És ez nekem egy nagyon-nagyon tetszett, és nagyon jó dolog, hogy kap segítséget mindenféle szempontból. A másik pedig, ami nagyon szimpatikus nekem, hogy a képzések ára, hát azt lehet mondani, hogy szerintem, hogy egy csekély, mert biztos vagyok benne, hogy több mindenki nézelődött már, hogy volt képzéseken, és azt lehet mondani, hogy több százeze forintot kiadsz érte. Itt nálunk ez úgy van, hogy első hónap 19.700 forint, a második hónaptól pedig 9.800 forint a havi tandíj. Tehát én azt mondom, hogy ez a mai világból már szerintem, Tényleg egy olyan összeg, ami megfizethető. És három év árgaranciával és... van. Ne felejtsük el, hogy milyen infláció lesz még. És még mindig vállalja a mester a három év árgaranciát 9800 forintra. Három évre. Ez így van. A szervezetünk egyébként vallás és politikai mentes. Nekem az is nagyon szimpatikus volt egyébként, hogy ezt az iskolát Szedlacsik Miklós hozta össze. Itt nincsen háttérhatalom, itt nincsen semmilyen. Támogatás, itt a támogatás az a felesége, tehát az Marian és a családja Miklósnak. Tehát ők az életüket ezért tették föl. Én nem is tudok másik ilyen tanítót egyébként, akinek a, a családja, tényleg mindenki azért van itt, hogy átadják főleg Miklós azt a tudást, amivel egy sokkal jobb életet tudunk élni. És amit tanít, úgy él. Ez nagyon fontos. Most tudni kell, hogy én is úgy jöttem ide az akadémiára tanulni, hogy én árgus szemekkel, hogy mikor találok egy hibát. És több hónap vizsgálódás után sem találtam semmit, ezért felhagytam vele, és elkezdtem tanulni. És onnantól lett jó az egész. Úgyhogy bátran kezdjetek bele, hozatok egy jó döntést, és hajrá, a világért egy kicsit változunk. Változtassuk magunkat másokért. Hozzunk létre egy jobb jövőt. Igen, igen. Tehát tényleg. Aki most hallgat minket először, vagy már rége volt a hallgat, ne gondolkozatok már az időtelik. Mi itt vagyunk már, most már több mint nyolc éve lesz, és fantasztikus ebben a világban úgy élni, hogy mi a mester által megkapjuk előre az információkat. És mi a nyolc év alatt megtapasztaltuk, hogy amit Szedlacsik Miklós mond, az, az úgy is van. De hányszor? Kimosodottam van. már magamat otthon, ültem, hogy már megint. Igen. Három év után már megint. Nekem sehol nem volt ennyi felismerésem a képzések által, mint itt. Uh, amikor felismerés uh, születik, az nem egy uh, könnyű, uh, mert az ember szembesítik a hibáival. Uh, de viszont uh, nem mindegy, hogy most uh, abból kikerülsz uh, egy-két hónap, vagy egész életeden keresztül avalkinlódsz a félelmeiddel, a hibáiddal, szerintem nem mindegy, hogy <gül> megkapod rá azt a módszert és be tudod építeni és, és jobbá válik az életed. Na szóval, gyertek tanulni! A szünet után önbizalomtelentő kócsképzésünk lesz, amely, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel lekelsz picit rajta és ha úgy látod hogyha nem érdekel az ajánlatunk én akkor is azt tanácsolom, hogy nézzük meg még előadásokat mert egy előadásból semmit nem lehet leszűrned egy elhamarkodott döntés lenne úgyhogy nézzük meg még előadásokat tájékozódjál kicsit kutakodjál és aztán hozzá olyan döntést ami esetleg a későbbiekben nem lesz olyan előnyös most 30 perc szünet fog következni utána folytatjuk a második résszel új tanulóknak mondanám, hogy ugye kilépünk a D-mentesből, és átmegyünk a jelenhavi élő önbizalomteremtő kócsba, ott fog kezdődni majd az előadás. Köszönjük szépen, jó szünetet mindenkinek. Köszönjük szépen!